ओ, ओ, ओ, ओ, ओ के, के की केवत मो कूष मा बाजा वगना नावा इतला जुनी जूनी कवत कीधी के मन मार तू तार तो तू मासी माए बीजी मारत ना वो तो निशान मारी। मा के मारी मा करें खरू तो नहीं जो तो मारा थी जो। थाने मारी दीक दी बना ધીરજ ના ફળ બેઠા હોય જરા તું ધીરજ રાખજે થોડું થોડી રાજે એક નાનો ત્રણ વાગે તું માણ રાત ના ચાર વાગે માણ ના તારા માટે ખબર ના લેવાય આવું તો હું તારી માતા ને મારો મારે ભગવા share comment subscribe now to more videos tiger vil attackia owner